وحشتونا وبقالنا كتير ما بنصورش فيديوهات رجعنا لكم رجعنا لكم هنعمل تحدي زي ما حضراتكم شايفين الميه هيكون معانا امي هتسالنا العشر اسئله ماما هتسالنا العشر اسئله وهتسال لفاطمه العشر اسئله وهي هتحط وشيها في الميه هنشوفه دلوقتي يلا نبدا يومي. اول سؤال اول سؤال مين بيحب يروح المدرسة أكتر؟ هو أكتر شفته أنا، أنا اللي بحب أروح، السؤال الثاني مين أكتر واحد بيحب يصحى بدري؟ مين أكتر واحد بيحب صديقة، أنا بحب الـ ـ ـ ـ مين بيحب يشرب اللبن مين اشطر واحد في المدرسه مين اكتر واحد بيجوع بسرعه مين اكتر واحد بيحب اللون الازرق؟ بحب اللون الازرق قوي، مين بيحب التفاح اكتر؟ انا انا بحب التفاح اكتر. طيب بتحبي مين اكتر؟ مين؟ الله شر، على مين ما بيحبش يروح المدرسه مين بيحب يلعب اكتر مين بيحب المانجا اكتر طبعا كلنا بنحب المانجا بس خديجه من عشاق خلاص خلصوا ال اسئله ماشي كده يا جماعه يكون انتهى الفيديو واللي عاوز اللي عاوز الضيف اللي معانا الجديد يطلع كتير دوسوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس الجرس عشان يوصلكم كل جديد وهنشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه